Друзья, всем привет. Сегодня я записываю видео с Олегом Скрипкой. горить, Весна 305 или 205. Втримає мене, таємні сфери. Весна, весна, весна прийде. Мила, що вони кого не завтра серйозно? Це я вже. Перших 3 роки взагалі було нормально. Чітко сам я, чіткий. Моя. Ви тихо були змушені працювати, аби прогодувати сім'ю. Олег, дуже радий вітати вас в Лісабоні. А, я просто не вірю своєму щастю, тому що в 11-му, в 10-му класі я слухав постійно на, на магнітофоні фірми «Весна» вашу, вашу пісню «Весна». Це просто супер було. «Весна 305 чи 205»? Весна 205, по-моему. 205. Кассетный? Це... Не, не, не кассетный. Не, кассетный. 305. 305. 305. В селе просто играла и под гитару. Весна, весна, весна, весна прийде Весна, весна, весна придет. Весна, весна, весна, весна. Скажи, пожалуйста, вы в Лиссабоне первый чи не? В Лиссабоне мы в і ми дуже-дуже давно були, років 10, може, навіть більше. Ми були в Лісабоні і в Порто. Що ви ще знаєте про, про Португалію? Про Португалію я знаю, що багато колоній, що вони колонізатори. Серйозно, що дуже гарні вини. Ну, Порто я вже спробував вчора і сьогодні розкішний Порто, Мадейра. Мені подобається народна музика Фарду. Фару. Фа Ой, Фа фад Фаду. фаду. Фаду, вона чомусь схожа на, на українські романси. І взагалі, по звучанню, по звучанню португальська мова на вуха схожа до українську мову, схож. музика схожа і люди подібні. Вийди, вийди, господарю, подивайся на кошеру, Там мовочки покотились, а як не таро. Всім відомо, що ви прожили довго в Франції, по-моєму, 6 чи 7 років. Так. І вам відомо, напевно, відчуття іммігранта. От пам'ятаєте, що було найважче у житті за кордоном? Перших три роки взагалі було нормально. Тобто я вивчив французьку мову. Неже, па, а потім, ну, років через 4 от щось відбулося, якась перетурбація. Ти реально починаєш ностальгувати. тоді я зрозумів, що таке ностальгія. Хоча так. я регулярно їздив до України, ну, в рік, мабуть, чотири рази їздив. І на, як на диво, ти приїжджаєш додому і ти не бачиш вад. Тобі, тобі, ти не помічаєш битих доріг, ти не помічаєш, ну там, не знаю, похмурий день, чи якесь там хамство, там, чи ще щось. Ну, тобі ти вибачаєш, тому що це твоя батьківщина, ти, ти реально сумуєш за батьківщиною. Люди пишуть в статтях, що ви типу, були змушені працювати, аби прогодувати сім'ю, але мріяли е створити свій. Ну, там пишуть, на проканах теж всяке пишуть. Та, та. Родини в мене не було. Я закінчив КПІ і там є контракт молодого спеціаліста. Та. Таке. От, я хотів реально бути вченим, я хотів досліджувати космос. І я почав, почав працювати, і я зробив космічний прилад, я його запустив у виробництво і, і прийняв рішення, що я буду музикантом. Ось така історія. Що би ви порадили тим молодим хлопцям і дівчатам, які хочуть от щось здобути? Як стати найбіль... найпопулярнішим в Україні? Якщо хотіти стати найпопулярнішим, то не станеш ніколи. Тобто задачі мусить бути набагато вищі. Якщо є задача, от реальна задача, ти всім серцем бажаєш співати, Та. ти любиш музику. Та, але таких це... дуже багато, а тих, які люблять музику, роблять все для того, щоб творити, але не всі стають Олегом Скрипкою. Якщо у нас є внутрішня потреба, її треба правильно почути. Так. Якщо ми просто хочемо грати музику, а нема глибинної внутрішньої потреби, значить, ну, це якийсь хитний шлях. Треба, треба шукати себе іншим, іншим займатися. Перешив, поїхать я з рідного села, бо у нас у клубі Розліченієв нема Я Дуже дякую вам за те, що виділили мені 20 хвилин Всім щастя, здоров'я Приїжджайте до України Навідуйтеся до своїх родичів на неньку Україну Запрошуйте нас теж Ми з задоволенням до вас завжди будемо приїжджати Нам тут дуже подобається і ми знаємо, що багато українців, хоча вони далеко від, від батьківщини, але вони всім серцем а, з Україною, ми знаємо, вони теж українці. І Україна на сьогоднішній день вона дуже велика. Вона не обмежується тільки кордонами України, вона, вона, вона є скрізь і до зустрічі. Але втримка група «Окровідокнація».